Kun ajattelemme tulevaisuutta, voimme ajatella eri aikoja tulevaisuudessa. Lähitulevaisuutta, jolloin aloita työelämän tai kauempaa tulevaisuutta, jolloin sinulla on lapsen lapsi, tai vielä kauempaa tulevaisuutta, jolloin lapsen on lapsen lapsi. Pystytkö kuvittelemaan, kuinka saisit ystäviä näissä tulevaisuuksissa? Kuinka kommunikoisit ystäviesi kanssa? Sosiaalisen median, puhelinten vai telepation kaavulla? Lähettäisitkö viestin mielestäsi suoraan ystäväsi mieleen tulevaisuudessa? Pohditaanpa kiusaamista. Mitä pahaa ihmisellä voi tapahtua tulevaisuudessa? Kuka olisi kiusaaja? Kuka kiusattu? Kuinka sivustoseuraajat toimisivat ja reagoisivat, kun he näkevät jonkun tulevan kiusatuksi? Millaista kiusaamista silloin olisi? Fyysistä, sanallista, psyykkistä, hakkerointia, trollausta, mustamaalausta. Kuinka voimme varmistaa, että ketään ei kiusa tulevaisuudessa? Mitä jos joku kiusaakin? Kuinka käsittelemme sen? Ehkä on aikuinen, Opettaja tai vanhempi, jonka luo voit mennä, jos tulet kiusatuksi tai näet jotakuta kiusattaman. Voit myös itse auttaa, jos näet jotakuta kiusattaman. Tai voit kertoa koulukuraattorille tai koulupsykologille, jos sinua kiusataan tai olet kiusaaja. Ehkä on nettisivu, jossa on tietoa ja toimintaohjeet kiusaamisen raportoimiseen. Ehkä on mobiili jolla voit raportoida kiusaamisesta sekä ollessasi kiusattu. Tai nähdessäsi kiusaamista. Onko jotain tällaista jo käytössäsi? Ehkä jokaiselle tulee olemaan terapeutti Sellainen, joka auttaa meitä olemaan parempia ihmisiä, jottemme ole kiusaajia tai tule kiusatuksi. Terapeutti, joka auttaa meitä pitämään huolta mielenterveydestämme. Ehkä leikkipuistossa on robottipahtimestari. Robotti joka huolehtii kaikista ja tulee luokse, jos epäilee, että jotain pahaa on tapahtumassa, kuten riitaa tai tönimistä. Ehkä tuo robotti kuulee ja näkee koko koulun. Se voi kuulla tai nähdä kaiken, mutta sinä et näe sitä. veli valvoo tyyliin. Se voi analysoida tunteitasi ja tietää, jos aiot tehdä jotain pahaa ja estää sinua. Kuinka se estää sinua? Onko hyvä pysäyttää kiusaaja ennen kuin hän on tehnyt mitään? Mutta kuka on kiusaaja? Miksi joku kiusaa nyt? Miksi joku kiusaa tulevaisuudessa? Mieti tulevaisuuden skenaarioita. Kuinka jotakuta voidaan kiusata tulevaisuudessa? Kuinka voimme käsitellä sen? Mitä teknologioita on käytössämme kiusaamisen estämiseksi? Mitä teknologioita meillä pitäisi olla kiusaamisen lopettamiseksi? Kokoontukaamme yhteen miettimään ratkaisuja sekä nyt että tulevaisuudessa kiusaamisvapaan ja iloisen koulun saavuttamiseksi. Me pystymme siihen yhdessä.